Želite li vidjeti top 10 najagresivnijih pasmina pasa na svijetu? Znam da želite i zato ste ovdje, zar ne? Agresivni psi pali su na testovima neizazvane agresije, snažnog izbjegavanja i slabog oporavka u paničnim situacijama. Slijedi lista top 10 najagresivnih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina Sibirski husky. Sibirski husky psi su oprezni, snažni, nježni, neovisni i vole odlaziti. Ovi psi su ove kao vrlo opasni i agresivni. Na devetom mjestu nalazi se pasmina američki Stafford Terrier. Američki Stafford Terrier psi su odani, predani, hrabri, uporni i pažljivi. Slove kao vrlo agresivni psi koji su se koristili u ilegalnim borbama pasa. Na osmom mjestu nalazi se pasmina Njemački ovčar. Njemački ovčar psi su odani, oprezni, radišni, poslušni, uvjereni, hrabri i pametni. Ovi psi su idealni čuvari i učinit će sve za svojega vlasnika, ali su također psi čuvari koji mogu biti vrlo agresivni. Na sedmo mjestu nalazi se pasmina Jack Russell Terrier. Jack Russell Terrier psi su se u prošlosti koristili za lov na lisice. Ovi psi su mali, energični, agilni i agresivni prema drugim psima. Na šestom mjestu nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweiler psi su poznati čuvari koji su agresivni prema strancima i drugim psima, posebno istog spola. Naime ovi psi su teritorijalni i vrlo zaštitnički nastrojeni. Na petom mjestu nalazi se pasmina Domatinac. Dalmatinac psi su vrlo temperamentni i energični te je potrebno tu energiju potrošiti kako ne bi bili destruktivni, anksiozni i agresivni. Problem kod ove pasmine pasa može nastati i zbog podrijetva. Nakon poznatog filma 101 Dalmatinac počeo je nagli neselektivni uzgled dalmatinac pasmine pasa. To je dovelo do nestabilnih krvnih linija te pasa s problema u ponašanju poput hiperaktivnosti, grizenja, agresije i sl. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina Doberman Pincher. Doberman Pincher psi su na glasu kao vrlo agresivni psi. Činjenica je da su ovi psi izvrsni neustrašivi čuvari koji će dati sve od sebe da zaštite svoju obitelj, a to podrazumijeva i agresiju. Sada slijede top 3 najagresivnije pasmine pasa na svijetu. Spremni? Na trećem mjestu liste najagresivnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Chow Chow. Chow Chow psi su poznati kao vrlo agresivni psi koji štite svoju obitelj i teritorij. Agresivnost pokazuju prema strancima i drugim životinjama. Zbog svoje problematične prirode, Chow Chow pas se preporučuje samo iskusnim vlasnicima pasa koji će ga rano socijalizirati i posvetiti mu dovoljno vremena kako bi postao dobar kućni ljubimac. Na drugom mjestu u liste najagresivnijih pasmina pasa nalazi se pasmina jazavčar. Jazavčar psi u prošlosti su se koristili kao lovački psi. Iako su jazavčari mali, njihov instinkt i karakter nije prijateljski naklonjen prema strancima i drugim psima. Vrlo su agresivni i potrebno je dobro postupati s ovim psima kako bi postali dobri kućni ljubimci. I sada na najagresivniji pas na svijetu, spremni? Najagresivniji pas na svijetu je Čivava. Sičušni ali vrlo agresivni Čivava pas nema nikakvih problema sa suprotstavljanjem puno većem i jačem protivniku. Ovi psi su zaštinički nastrojeni i bit će vrlo dobri s članovima obitelji, ali to neće biti slučaj sa strancima i drugim životinjama. Dakle, malenič i psi su zapravo najagresivniji psi na svijetu jer su u prosjeku najviše pali na testovima neizazvane agresije, snažnog izbjegavanja i slabog oporavka u paničnim situacijama. Za kraj bih napomenuo kako svaki pas može biti dobar kućni ljubimac ako se pravno odnosite prema njemu te ako od dobi štenaca ne teorirate neprihvatljivo agresivno ponašanje. Dakle, vrlo je važno da se educirate i da pravno postupate prema svim psima, a ne samo prethodno navedene na agresivnim pasminama pasmina na svijetu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najljepših, najslednjih, najpametnijih, najpopularnijih i najmanjih pasmina pasa na svijetu. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti.